سلام به همه علاقمندان به کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدئویی که براتون تالی کردیم لذت برده باشین. این ویدئوی 51 و اگه میخواین از ما حمایت کنید؟ می‌تونین از لینک زهرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در آپارات و یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده بکنید. مطابق معمول، سمت راست پایین تصویر لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و می‌بینید و همون طور که می‌دونید تمام ویدیوی ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته می‌شود در سایه شبکه‌های اجتماعی میتونه از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی مطلع بشین. به وبسایت ما سر بزنید و اونجا آدرس اینستاگراممون رو پیدا بکنید و عضو اینستاگرام ما بشین کلی اطلاعات ویژه‌ای رو اونجا برای شما به اشتراک گذاشتم. توی این ویدیو در خصوص نحوه دریافت وام و سپورت بیتکوین و سایر آلت ها با هم صحبت کنیم. میخوایم ببینیم اصلا جوری میتونیم با بیت کوینمون یا اصلا بقیه رمزرزهام بتونیم وام دریافت کنیم یا اینکه اصلا سود بگیریم به قول بعضی از اون مگه داریم. حالا اگر به این موضوع علاقمند هستیم براتون جذابه که بدونیم که میتونید بیت کوینتون و سایر آلتکوین ها رو، یا جا ذخیره بکنید یا بر اساسش وام بگیرید یا بر اساس اون بهره دریافت کنید سود دلاری بگیرید ادامه ویدیو رو تماشا کنید خب متاقه معمولی داستان دوستان مسئولیت مسئولیتم باز تکرار میکنم که این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر شما بخواید خیلی حرفه‌ای تر این موضوع رو دنبال کنید بعد خیلی از نکاتی که مربوط به مباحث سرمایه گذاری هست و مد نظر داشته باشیم بدیهی از این محل هیچ مسئولیت جانب ما نخواهد بود پس خواهش میکنم که این موارد رو در نظر داشته باشیم مخاطبین این ویدیو تمام کسایی میشن که توی بازار کریپتوکارنسی فعال هستن و کوین و توکن دارن و یا استیبل کوین دارن. تعریف های اینا رو قبلا من در مجموعه کاملی از ویدیوها در این پنجاه ویدیوی گذشته توضیح دادم حتما برید نگاه بکنید به فراخور حال این موارد من یه سری اینجا براتون کار بکنم که بعدا بتونید ازش استفاده کنید این مورد کم داستان پیش نیاز هاست یه سری ویدیوها از ویدیو پنجاهم به بعد که این اولین ویدیو خواهد بود یه سری نیازمندی داره یعنی شما اگه یه دفعه بیای این ویدیو رو ببینی اوکی ها مشکلی نیست خیلی من پیچیده توضیح نمیدم اما شما باید یه دانشی از قبل داشته باشید که بتونید ازش استفاده کنید در سرفصلایی که با هم میخواییم مورد کنید یکی بحث زیر ساختی که مربوط به این نحوه وامدهی و دریافت سود هست روش دریافت وام بر اساس این رمزرزها محدودیتهایی که وجود داره و یه سری وبسایت معتبر در این خصوص رو با هم مرور کنیم و در نهایت هم بحث کلاهبرداری که بسیار بسیار توی بازار کریپتوکارنسی و مخصوصا توی این داستان لندینگ مطرح هست و با هم مرور خواهیم کرد. خب پشنیاها ببینید این قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید بهتر بود که شما این چند تا ویدیو رو ببینید اما اگر یک راست وارد این ویدیو شدید هیچ اشکالی نداره این ویدیو رو کامل ببینید نکاتش یادداشت بکنید بعدا بری سراغ این چهار تا ویدیویی که براتون اینجا لیست کردن فرق کوین و توکن رو بدونین چون مهمه توی سرمایه گذاریتون اصطلاحات کرپتو کریپتوکارنسی رو با... که من کلیشو مثلا اصطلاحاتو گفتم چون به دردتون می‌خوره اونجا بهترین قیمت خرید فروش بیت کوین کجا میتونید از چه هایی ببینید یعنی اینکه عملا بیت کوین رو گرون نخرید و یه مجموعه ویدیو دارم یه پلیلیست دارم در خصوص خرید بیت کوین با و کارت شتابی در ایران که اطلاعات زیادی بهتون میده که به درد بخور برای این قصه است خب زیر ساخت مورد نیاز نوسانات مکرر بازار رمز ارزها ها یه مقدار باعث شده که این های ارائه وام و گذاری یه محدودیتوی رو برای این موضوع لحاظ بکنن که در اداه ما هم خواهیم دید ببینید داستان این وام دهی و دریافت سود شما اگر بخواین اطلاعات بیشتر در خودش کنید بعد از, از واجه دیفای decentralized finance استفاده بکنید و بهتون کلی اطلاعات میده در حسه هایی که تو این زمینه کار کردن نرخاشون و خیلی موارد دیگه که هر همه اینا رو من دیدم و تو چند تا ویدئویی که مربوط به همین مجموعه وام گرفتم با بیت کوین میشه براتون تهیه میکنم خورد خورد آپلود میکنم حتما تا دو هفته آینده هی سر بزنید به کانال ما اطلاعات تکمیلی تهیه داره میشه و براتون به اشتراک میذارم ولی قصه دیفای چی بوده؟ ببینید اصلا بحث دیفای دیسنترالایز فایننس،, فایننس بحث بانکی برای افراد بدون بانکه برای آدمایی که کم درآمدن حالا یکی میگه مثلا کسی بیت کوین فلان بخره مثلا کم درآمد میشه تو این دسته میونجه نه شما کوین و توکن ها رو ببینید مثلا توکن ها اومده یه سری امکانات رو فراهم بیار همه قیمت ها نجومی به این عددهایی که میشناویم 170 میلیون تومان نیستش که خیلی عددهای کوچیکتری هست در حد مثلا شاید زیر هزار تومان به پول ما البته که باید بررسی بشه که اون ارزنده یا نه ولی داستان به این قراره که این هدف دیفای بانکداری برای افرادی که اصلا حساب بانکی ندارن و این یه تحول جدید دوستان بانکی که اگر مخاطب این ویدیو هستن و دارن بینن شما توی حوزه بانکی یه چیزی به نام نیو دارین که ما تو ویدیوهای قبلیمون توی این پنجاه گذشته بهش اشاره کردیم به دفعات و اینجا خودش داره نشون میده مدل دریافتوام داره عوض میشه تو دنیا و خیلی قشنگ در این اتفاق میفته اکثر این پلتفرم ها روی اتریوم دارن کار میکنن و توکن های مرتبط به این هر که روی بیت کوین و استیبل کوین یک بازار بسیار گسترده ای داره نکته بعدیش کاهش هزینه‌های غیر ضروری امکان استفاده برای افراد کم درآمد و کم بذات ببینید شما توی بانکی بخواید مثلا وام وامی بگیرید همین بانک های ایرانی خودمون رو ببینید کلی مراحل خاص و طی ب کنیدید حتی بانکهایی هم که وام های قرضال دارن به مردم ارائه میکنه یه ارزیابی دارن ارزیابی ریسک دارن شما ببینید یک سای کار رو انجام بدید و در نهایت یا بالاخره یه چیزی باید ببرید که مطمئن مطمئ که پولتون... بخوری دیگه. پول پولششون نمیخواد بخورید دیگه پولعلم یعنی توان استطاعاعت بازگشت پول داری توی این جریان قه فرق میکنه شما. اون کریپتایی که داره به عنوان یک است میشناسه به عنوان یک دارایی میشناسه و بر اساس اون دارایی به شما داره وام میده یا اصلا سود پرداخت میکنه نکته جالبش اینه که این سیکل سپورت دهی و دریافت وام یا سود خیلی سیکل کوتاهیه که تو اسلاید بعدی با هم مرورش میکنیم اما سرعت ولی به این بعد اشاره کرد که سرعت بالای ارائه وام بر اساس فیات یعنی بهتون پول فیات بده یا استیبل کوین بده خیلی بالاتر از حالتیه که شما میتونید مثلا از یه بانکی وام بگیرید و خب این قابلیت این پلتفرم ها هست و خب روی مثلا استیبل کوین ها به سپورده گذار داره بهره میده هرچند که روی کوین ها و توکن ها و آلت کوین ها داره این اتفاق میفته ولی ها متفاوت علتش چیه اون بالا تو این ردیف اول اشاره کردم نوسانات مکرر بازار رمزارزها میبینیم که باعث شده که یه مقداری این عدده بالا پایین شه یه مقدار شاید سخت‌تر بگیرن هر کوینی رو قبول نکنه. و اون داستان ATH بود که ما هم چک می‌کردیم بعضیا مثلا تا 90 درصد اصلاح خورده اگه ایتیچ ای ندیدین حتما برید ببینید بالاورتون کار داشت میکنن. این مفاهیم کمک میکنه شما نسبت به موضوع آگاهی داشته باشین چرا چون فردا می‌ری مثلا مهمینه یه کوینی که 80 درصد ATS خورده یعنی تا ATS 80 درصد شما فاصله داری بهرش یه جا مثلا خیلی یه سودی که بهتون تعلق می خیلی پایینه یا بر اساس اون کوینتون یا توکنتون خیلی مثلا سود متغیری رو بهتون ارائه میکنن یا مثلا بر اساسش بهتون وام میدن به همین خاطر دونستان ATS اهمیت داره و بعضن این پلتفرما اومده بر اساس کارت اعتباری بر اساس پوشفان سپرده عمل کرده یعنی میاد یه کارتی بهتون میده اون کارت رو اس و سلف سرویس ترمینال یا مثلا پوزایی که توی این چرخه دارن کار میکنن امکان مثلا خرید به شما میده یالو درگاه اینترنتی ببینید سیک به چه صورتی شما یه حساب کاربری توی یکی از این سایتایی که من در ویدیوهای بعدی معرفی میکنم چون این ویدیو همین الانش کلی زمان برد فهمید توضیح کوتاهی که تا اینجا دادم پس اونها رو جداگانه براتون تایید کنن یه حساب توی یکی از اون سایتایی که بهتون معرفی میکنم ایجاد کردی. بعد از اون میگه چی می‌کنی؟ میکنی کوین و توکن تو به اون حساب واریز می‌کنی و بعد از این اقدام بحث KYC و AML این KYC AML یه ویدیو مفصل برات دارم که خیلی نکات مهمی داره نرید پولتون رو جایی سپرده کنید بعد فردا بر اساس KYC AML بگم شما مثلا تو داستان سانکشن هستین و به اجازه بهتون پرداختی نمیشه یا اصلا شما شامل اون پروتکل وام دهی یا پرداخت سود نمیشین این بالا کاردش می‌کنم حتما ببینید و فراموش نکنید یک KYC AML روش انجام میدم با شما و در نهایت شما نوع طرح مورد نظرتون که می‌خواید حالا بر اساسش این اینو دیپوزیت کردی مثلا میگم و بیت کوین تو دیپوزیت کردی میخوای بر اساسش سود بگیری یا میخوای بر اساسش وام بگیری طرح تو مشخص میکنید و در گام بعدیش هم چیکار میکنید میگی که من مثلا بازه زمانی مثلا یک ماه سه ماه شش ماه دوازده ماه 18 ماه چیزای استپای این تی داره برای بازپرداخت وام یا سود میخوام این طرح رو استفاده کنم اونو مشخص میکنید بعد توی سیکلی به شما وام یا اون سودی که مد نظرتون هست و پرداخت میکنه و به همین سادگی جریان پرداخت سود یا وام به اتمام می رسه دقیقا همین چند تا استپ یک دو سه چهار پنج گام اساسی که تایی میشه شما میتونید اون به هدفتون توی این طرح برسید ببین محدودیت که وجود داره که بحث AML KYC که گفتم باعث عدم ارائه خدمات به همه مخاطبینشون شده محدودیت در تعداد تبدیل رمزارزها به فیاد یا استیبل کوین خب همه رو شامل نمیشه از این 5000 خردی یادتونه تو سایت کوین مارکت کپ یه رسیدیم به 5400 کوین و توکن تو بازار این بالا کاردش می‌کنن اون کوین مارکت کپ یه سایت بیس و همزمان توی این داستان هم یه خدمات ویژه‌ای میده که در ویدیو بعدی براتون توضیح میدم اون سایت حتما ببینی. ببینید ببینید کلا 20 تا 60 درصد ارزش روز کریپتاتون رو بهتون میتونن وام بدن این نوسانش هم بر اساس نوع کوین شرایط بازار توانمندی اون سایت است نرخ بهره هم که بر اساس این کوینی که دیپوزیت میکنید و میخواین ازش سود بگیرید بین 5 تا 25 درصد هست که بهتون پرداخت میشه حداقلش بعد مثلا حدود 500 دلار و حداقل حداکثری که برای این متصور هستن بین 500 تا 2 دو میلیون دلار هست توانمندی که فعلا روی این پلتفرم توی دنیا وجود داره و کاربرد کارت اعتباری که توضیح دادم در خصوص استفاده روی اس یا ترمینال‌های خاصه یعنی شما میتونی بگی من از این دیپوزیتی که کردم حتما میخوام که من میخوام که بذارید اینو بزنم من میخوام که من یه تایمر گذاشتم که ویدیوها رو خیلی طولانی نکنم بخاطر همین این صدارو شما شنیدی و دیپوزیت کردی میگی من میخوام پول فیات بگیرم برای فیاتم یه ویدیو ساختم برید ببینید بعد یه حساب خارج معرفی کنیم بر اساس حالا اون داستان کیوایسی خودش داره یا میگی نه من اصلا نمیخوام پول فیات بگیرم به من استیبل کوین بده و جالبه براتون توضیح بدم که اگر بخواد بهت فیات پول, ب... پول فیات به حساب بانکیتون وارد کنه حد بین 5 تا هفت روز کاری زمان خواهد برد و اگر بخواد استیبل کوین بهتون بده برای استیبل کوین یه ویدیو جدا تهیه کردم حتما دیدین اونا که الان سراغ این اومدین اگر بخواین اون استفاده بکنید که زیر یک ساعت پول به حسابتون میرিজে و اون داستان کیوآی هم به اون صورت ندارید براش خب این جذابیت ها باعث شده که کلاهبرداران وزوم کنن روی اینجور جور چیزا یعنی پلتفرم های وجود داره که شما کوینو کوین کوینو نمیدونم توکنتونو واریز میکنید ولی دیگه چیزی بعدش سرویس دریافت نمیکنید پس خیلی دقت بکنید کلاهبرداری تو همه زمین ها زیاده تو کریپتو کارنسی خیلی بیشتره مخصوصا اون با قول معروف دیسنترالایزایی که یعنی این صرافی یا مثلا کیف پولایی که دارن برای این اساس خدمات ارائه میکنن یه مقدار با جای تعمل داره که روش پیدا کردن بهینش رو و چندتا خوبش رو بعدا بهتون معرفی میکن. در خصوص وبسایت ها مثلا نکسو، NEXO یه وبسایتیه که تو این زمینه داره کار میکنه نه خیلی بالایی نه خیلی پایینه اما این هم از این ظرفیت داره استفاده میکنه که تو ویدیوهای بعدی من حتما در خصوصش برای شما صحبت میکنن توی این ویدیو پس ما به این جنبندگی رسیدیم که بر اساس کوین و توکنتون شما میتونید وام دریافت کنید یا حتی سپرده کنید که بر اساسش سود بگیرید و روشش رو توضیح دادم خیلی سریع امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشیم بخاطر که به خاطر اینکه به هم کمک بکنی که اونها هم بدونن که یه همچین قابلیت وجود داره این ویدیو رو شیر کن با شیر کردنش از ما حمایت می با لایک کردن این ویدیو و اشتراک در سایه شبکه اجتماعی کمک می که شبکه ما هم بزرگتر بشه و ضمننا من یه سری ویدیو در خصوص این موضوع برای شما این انتها معرفی میکنم حتما از اون استفاده کنید. اگر به موضوع کریپتوکارنسی علاقمند هستی و دوست داری که اطلاعات بیشتری کسب بکنی حتما تو کانال ما سابسکرایب کن و اون زنگولرم فشار بده تا آخ... به لحظه از آخرین اخبار اطلاعاتی که ما برای شما اشتراک میذاریم خبردار بشی ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردین خدا نگهدار.